Κύριε αγαπητέ μου Κυριάκο, είναι με ιδιαίτερη χαρά που σε καλωσορίζω και πάλι στην Κύπρο. Σε μια στιγμή που ο συντονισμός, η αλληλευμέρωση α, είναι ίσως α, από τις πιο επιβαλλόμενες. βεβαίω μέχρι σήμερα ποτέ σε όποια κρίσιμη καμπή ή και μη κρίσιμη ακόμα, η μεταξύ μας συνεργασία είναι τόσο άψογη έτσι ώστε να ενεργούμε και να πολιτευόμαστε κατά τον ωφαγημάτερο για τις πατρίδε μας τρόπο. Θέλω να εκφράσω την απόλυτη ικανοποίηση γιατί η όλη διαχείριση μιας πριτορικής ξένης προς την δική μας νοοτροπία από πλευράς ελληνική κυβέρνησης είναι τέτοια που οπωσδήποτε από αποδυναμώνει και εξουδετερώνει του στόχους που ενδεχόμενα κάποιοι με αναθεωρητικές απόψεις και αντιλήψεις να έχουν. Η ίδια τακτική και πολιτική ακολουθείται και από εμάς. Το διεθνές δίκαιο είναι η προστασία μας και βεβαίως οι ισχυρές συμμαχίες και η παρουσία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που είναι βέβαιο θα μας απασχολήσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα και αργότερα η συνάντηση Ένωση Ένωσης-ΝΑΤΟ, είναι βέβαιος ότι θα στείλω ακόμα πιο ηχηρά τα μηνύματα της αποφυγής των οποιονδήποτε προκλήσεων από τον οποιονδήποτε που αμφιζητεί την κυριαρχία και την αδαφική ακαιριότητα είτε της Ελλάδας είτε της ΣΚΙΠΟ. Εκφράσοντις ευγνώμενες ευχαριστίες για την αμέριστη συμπαράσταση από πλευράς Ελλάδας ε, στην διαφύλαξη της ειρήνης, αλλά και στην προστασία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα θέλω να σε ευχαριστήσω ευαίως για τη γενναιόδωρη δωρεά που αφορά κάτι που έλειπε από την Κυπριακή Δημοκρατία και συμβάλλει στις ε, ε, μετακινήσεις ε, του Προέδρου και των Υπουργών την παρακόρηση δωρεάν ενός α, πολιτικού έρτσκάφους της α, Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως επίσης, και χαίρομαι γιατί γίνεται σε μια στιγμή που ευρίσκομαι προς το τέλος της θητείας μου έτσι ώστε ουδείς να μου αποδίδει είτε μένα είτε σε εσά, είναι μια δωρεά προς την Κυπριακή Δημοκρατία, άλλα κίνητρα. Ε, αυτό που θα ήθελα, όμως, επίσης να ευχαριστήσω, είναι και για την δωρεά της ελληνικής κυβέρνησης, για την ανέγερση πύρος βεστικού σταθμού ε, στην ορεινή Λάρνακος, πιο συγκεκριμένα στην ε, Αγώνια, αν δεν απατώμαι, ε, ενός ε, σταθμού που θα στοιχήσει περίπου ε, 650-700.000 ευρώ. Και πάλι ευχαριστώ καλωσόρισες Κυριάκο μου και προσβλέπω στις επόμενε στιγμές που θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε καντιδία. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ μου Νίκο, είναι πάντα μεγάλη η χαρά μου όταν επισκέπτομαι την Κύπρο. Είναι μια ευκαιρία να επαναεπιβεβαιώσουμε τον κοινό μα συντονισμό στην αντιμετώπιση των μεγάλων γεωπολιτικών προκλήσεων σε μεγάλο βαθμό, ως αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής στην, στην Ουκρανία, αλλά και να συντονίσουμε την δράση μας απέναντι στην αναταραχή, η οποία παρατηρείται τελευταία στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχεις δίκιο να λέσω ότι η άμυνά μας της Ελλάδας και της Κύπρου απέναντι σε οποιασδήποτε αναθεωρητικές διαθέσεις είναι το διεθνέ δίκαιο. Είναι οι ισχυρές μα συμμαχίες, είναι η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Υπογένεια και με ήρεμη αποφασιστικότητα και ψυχαρμία θα αντιπαρεχόμαστε πάντα οποιαδήποτε ρητορική ξεφεύγει από τους κανόνες της καλής διπλωματικής πρακτικής. Εκτιμώ όμως ότι αυτή η προσέγγισή μας τελικά είναι η ορθή και ότι θα μπορέσουμε να επανέλθουμε σύντομα σε πιο ήρεμα νερά, κρατώντας πάντα ανοιχτούς διάγνους επικοινωνία, οι οποίοι και στις πιο δύσκολες συγκυρίες, άποψή μου, ήταν και είναι ότι δεν πρέπει ποτέ να κλείνουν. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε επίσης τις εξελίξεις όσον αφορά την μεγάλη αύξηση των τύμπων ενέργεια και τις πληθωριστικέ πιέσεις οι οποίες ασκούνται στις οικονομίες μας. Ελλάδα και Κύπρος, Κύπρος και Ελλάδα, έχουν ένα σημαντικό ρόλο να παίξουν σε αυτή τη συζήτηση η οποία γίνεται για την αξιοποίηση των ενεργειακών αποθεμάτων της Ανατολικής Μεσογείου και θα είναι μια ευκαιρία για ακόμα μια φορά να συντονίσουμε τις κινήσεις μας. Χρειαζόμαστε όλοι οι ε, ισχυρές άμυνες απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις. Και οι καλέ αποδόσεις των οικονομιών μας ε, είναι το καλύτερο εχέγγυο ότι θα μπορούμε να εξακολουθούμε να στηρίζουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας για να αντιμετωπίζουν αυτή την εισαγόμενη ακρίβεια, η οποία ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημά του. Χθε ήταν μια πολύ σημαντική μέρα για την Ελλάδα, καθώς το Eurogroup ε, επικύρωσε και επίσημα την έξοδο τη χώρα μα από το καθεστώ ενισχυμένη εποπτεία τον Αύγουστο που μα έρχεται. Κλείνει έτσι αγαπητέ μου νίκη ένα 12 ετή κύκλο ο οποίο ταλεκόρησε πάρα πολύ την, τη χώρα μα και την, την ελληνική κοινωνία και εκεί προσπέρασε τι δικέ τι δυσκολίε, αλλά εσεί πιο γρήγορα καταφέρατε και, και ξεπεράσατε τι αναταράξει τη οικονομική κρίση, δυστυχώ σε μα κράτησε. Πολύ περισσότερο, αλλά κοιτάζοντα το μέλλον με αισιοδοξία, μπορούμε πια να λέμε ότι η Ελλάδα όχι απλά δεν είναι το μαύρο πρόβατο τη Ευρώπη όπω δυστυχώ ήταν για αρκετά χρόνια, αλλά είναι μια χώρα με αξιοπιστία, με μια ισχυρή οικονομία, με σημαντικό γεωπολιτικό αποτύπωμα. Ε, ισχυρή Ελλάδα, ισχυρή Κύπρο είναι ένα ισχυρό ελληνισμό και αυτό νομίζω ότι είναι μια παρακαταθήκη και για, για τι δυο μα πατρίδε. Ε, Τέλο. Δεν μπορώ να μην σχολιάσω το γεγονό ότι ε, ο απόλυτο συντονισμό μας ε, σήμερα αποτυπώνεται και έμπρακτα με την απόλυτη ενδυματολογική μας ευθυγράμμιση, η οποία δεν ήταν. Ε, <συγελίου> δε, δε, ε, ε, Σα ότι δεν ήταν, ήταν προσχεδιασμένη. Αλλά και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για την, ε, θέλω επίση να, να τονίσω πόσο ε, και για το ζήτημα της δωρεάς που κάνει η πατρίδα μα ε, είναι μια μικρή ανταπόδοση στη μεγάλη δωρεά την οποία κάνετε. Για να κλείσουμε τι πληγέ από την καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι, καταφέραμε με πάρα πολύ μεγάλε δυσκολίε να εκδώσουμε το προεδρικό διάταμο για την χωροθέτηση στο Μάτι. Μια αποστολή που κανονικά για την ελληνική δημοσιοδιοίκηση χρειάζεται δεκαετίε. Το να έρθει να παρέμβει σε μια πολύ μεγάλη περιοχή που κουβαλάει μεγάλε αμαρτίε από το παρελθόν δεν είναι εύκολη υπόθεση. Οπότε τώρα πια έχουμε όλα τα εργαλεία για να μπορέσουμε να κάνουμε και την ανέγερση των, των κοινωνικών ε, κατοικιών ώστε να δώσουμε στους πιο ευπαθείς συμπολίτε μας που έχασαν τα σπίτια τους τη δυνατότητα ε, να έχουν μια μόνιμη κατοικία στον τόπο τον οποίο ε, τόσο αγαπάνε. Και βέβαια, ναι, ε, είναι σημαντικό για μας, καθώς και εμείς προχωρήσαμε σε έναν εξυγχρονισμό του, ε, του στόλου των αεροσκαφών μας, να κάνουμε την χειρονομία προς την Κυριακή δημοκρατία ώστε ε, ε, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ή ο οποιοσδήποτε κυβερντικός αξιωματούχος να μπορεί να εμφανίζεται και να εκπροσωπείται με ένα αεροσκάφος το οποίο θα φέρει τα χρώματα και τη νέες της Κυπριακής Δημοκρατίας. contemplation plan